علی امین کے پرور دوں نے ہم سے ابے دا کو لے لیا اور میرے اللہ اس کا ہاتھ تھام لے اور اسے دشمن پر فتح ہو نصرت اتا فرما اللہ اکبر وہ دیکھو میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی مرد نہیں ہے ایک مرد بھی ہے اچھی طرح دیکھ لو کلے اسلام کلے کفر سے مقابلے کے لیے علی علی ابن ابھی طالب اے میرے رب اس وقت روئے زمین پر اس کم سے مجاہد کے سوا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تیرے مقدس نام کا حامل اور تیرے رسالت کے دوام کا ذمہ دار ہو اور جو اس کی ترویج اور نشر و اشاعت کی کوشش کرتا ہو اور راہ میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں تاکہ تیرے بندوں کے دلوں میں تیرے سوا کسی کا مقام نہ ہو میں علی کو تیرے سپرد کرتا ہوں اس کو ثابت قدم رکھنا اور اپنی برکت سے اس کے ہاتھوں میں قوت و عظمت عطا فرما ہم کسی کا خون نہیں بہاتے واپس اپنے قبیلے کی طرف چلے جاؤ اور اپنی تلوار نیام میں ڈال لو اگر ابو سفیان بھی تمہارے ساتھ مل کر آئے تب بھی تم خندق کے قریب نہیں آ سکتے مجھے اچھی طرح جانتے ہو ہاں میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم خندک میں میرے مقابلے میں شمشیر کے جوہر ہر کس نہیں دکھا سکو گے اب تم اپنی برتری کا اظہار کرو تاکہ حاضرین تمہاری برتری کے اظہار کا طریقہ دیکھ سکیں یہ جوان مجھے تین باتوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے کا کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تمہیں تنہا چھوڑ دوں یا پھر اس کے ساتھ جنگ کروں ابو سفیان تم اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ہمارا مقابلہ دیکھو اور دیکھو کہ یہ میدان کیسے اس شیر کی دہشت سے لڑستا ہے تم نے بہت اچھی تقریر کی ہے لیکن گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کر کی ہے خودیا <سؤال> اللہ اکبر, اللہ اکبر تمہیں اپنے پاؤں کی تکلیف سے گھوڑے کی تکلیف کا کچھ احساس ہوا جس کے تم نے پاؤں کاٹ دیے تھے اے جوان میرے پاؤں کی تکلیف مجھے اس ضلع سے نجات دلاؤ آج تک کسی انسان نے کوئی شخص ایسے زمین پر گرا پڑا نہیں دیکھا ہوگا جیسے اس وقت میں پڑا ہوا ہوں کہاں جا رہے ہو مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ اے علی تلوار کی صرف کو سے جانتا تھا میں عرب کے کے کے ہوں اور مقابل طرف طرف تم کام تمام والے رہے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے تو نے میرے غصے کو بھڑکایا تو میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا اگر میں تجھ پر اپنے غصے کو ٹھنڈا کیے بغیر تجھے قتل کر دیتا تو میں اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم کرتا مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا تو میں نے خود کو پرسکون کیا اور اپنے رب سے مخفر خلاف کی اور اب میں تمہارے اوپر اللہ کے حکم کو جاری کر رہا ہوں کچھ دنوں کہاں بھاگ رہے ہو چلو یہی رک جاؤ ہندک میں علی کی ایک سر شکلین کی عبادت سے افضل ہے علی علی ابو طالب کے بیٹے میری بات غور سے سنو. تم نے اپنے بڑا کام کیا ہے اور میں تمہیں اپنی مقابل آؤں گا ابو سفیان آپ سے اتنا محتاط کیوں رہتا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کے فرمان کی تعبیر ہے ابو رافی سنو